جب میرے ملک کے لوگ اپنے مخالف مذہبی عقیدہ رکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا دائرہ بنا کر ان کو اس دائرہ سے باہر نکالتے ہیں میں ایک بڑا دائرہ بنا کر ان سب کو اندر کر لیتا ہوں جب میرے ملک کے لوگ صرف اپنے فرقے کے لوگوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو میں تمام انسانیت کے لیے آواز اٹھاتا ہوں میرے ملک میں صرف ایک آزاد سوچ کے اظہار کی آزادی نہیں ہے ہاں آپ آزاد ہیں تفرقہ واری تو نفرت پھیلانے کے لیے کسی کی چگلی کھانے کے لیے کرپشن کرنے کے لیے بے ایمانی کرنے کے لیے جب غاصب تمہارے بولنے کی آزادی کو چھیننا چاہے تو اپنی آوازوں کی گونج سے اس کی حاکمت لرزا دو تاکہ اسے پتا چلے کہ اس ملک میں آزاد انسان بستے ہیں بے زبان جانور نہیں بولنے کی جب آزادی ختم کرو گے تو لوگ بھیڑ بکریاں بن جائیں گے جو قربان گا جانے سے پہلے چیخ تو سکتی ہیں لیکن بول نہیں سکتی اگرچہ میرے ملک میں بولنے کی آزادی ہے لیکن میرے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بولنے کے بعد بھی آزادی ہے اگر میرے آزادی اظہار سے تمہارے پسندانہ جذبات مجروح ہوتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ تم انتہا پسند کے جذباتی ہو جن پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی توہین اور گستاخی کے الزام انتہا پسندوں کے ہتھیار ہیں جن سے سچ بولنے اور امن سے محبت کرنے والوں کو بزور طاقت چپ کروایا جاتا ہے ہاں مجھے آزادی چاہیے کہ میں سچ جان سکوں ہاں مجھے آزادی چاہیے کہ سچ سن سکوں ہاں مجھے آزادی چاہیے کہ سچ بول سکوں بغیر کسی خوف کے بغیر کسی جبر کے میں بچپن سے وہ سب سنتا آیا ہوں جو میں سننا نہیں چاہتا تھا اب میرے اندر بھی ایک طوفان ہے میں بھی وہ سب سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو وہ سننا نہیں چاہتے آزادی اظہار رائے میرے وطن کے لوگ کیسے کریں جب وہ بولنے کے لیے آزاد ہی نہیں ہیں انسانوں کی بستی میں انسانوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے ان نفرت پھیلانے والوں کو اجازت کس نے دی کہ میں کسی انسان سے صرف اس لیے نفرت کروں کہ اس کا مذہب مجھ سے الگ ہے تم میری آزاد سوچ کو صرف اور صرف دلیل سے ہی قائل کر سکتے ہو لیکن زبردستی اور جبر سے چھین نہیں سکتے سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ میرے وطن کے لوگوں سے ان کا شعور چھینا گیا کیونکہ جاننا ان کا بنیادی اور آئنی حق تھا جب آپ اپنی انتہا پسندی تنگ نظر والی نفرت والی تسب والی احساس برتری والی سوچ اپنے مخالف کے خلاف بدلیں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی تمہارے سینسرشپ کے قوانین مجھے خاموش نہیں کر سکتے بولنے کے لیے زبان رب نے دی ہے تم نے نہیں آزاد ملک کے لوگ بغیر خوف و جبر اپنی رائے کا آزدانہ اظہار کرتے ہیں آزاد سوچتے ہیں آزادی سے رہتے ہیں غلام قوموں کی سوچ آزاد نہیں ہوتی معاشرہ آزاد نہیں ہوتا ملک آزاد نہیں ہوتا وہ طاقت کا سر چشمہ نہیں ہوتے آزادی اظہار رائے کا تصور ناپیت ہوتا ہے میرا سب سے بڑا جرم ہے کہ میں نے لوگوں کو قرون وسطیٰ کی سوچ سے آزاد کیا ہے ان کو سوچنا سکھایا ہے ان کی سوچ کو آزاد کیا ہے آزادی اظہار کتنی بڑی طاقت ہے ان کو بتایا ہے ہاں وہ ڈرتے ہیں تمہاری آوازوں سے تمہارے دلائل سے تمہاری روشن خیالی سے تم لوگوں کے ازہان بدل سکتے ہو وہ تم سے بولنے کا حق چھیننا چاہتے ہیں یہ سینسرشپ توہین غداری ملکی دفاع کے قوانین صرف تمہاری آواز کو دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں ہاں مجھ پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے نظریہ کو تسلیم کروں لیکن میں موت تک تمہاری آزادی اظہار رائے کے حق کا دفاع کروں گا کیونکہ بولنے کا حق سب کا ہے جب آپ اپنے نظریات کو مقدس سمجھ کر تنقید اور سوال کرنے کی آزادی ختم کر دیتے ہیں پھر انتہا پسندی جنم لیتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ایک خواب بن جاتا ہے پھر بولنے پر صحافیوں پر مقدمات کیوں بنتے ہیں کیا ہم آزاد نہیں کیا ہمارا بولنا حق نہیں کیا آئین ہمیں بولنے کے حق کی ضمانت نہیں دیتا پاکستانی میڈیا کیوں سخت سینسرشپ کا شکار ہے کیا میڈیا ایک آزاد ملک میں آزاد ہے کیا ہم آزاد ہیں کیا تم آزاد ہو کیا میں آزاد ہوں کیا یہ آزاد ملک کی آزاد فضا ہے کیا بولنے کے بعد آزادی کی ضمانت ہے کہہ دو کہ ہم آزاد نہیں ہیں کہہ دو کہ ہم غلام ہیں غلام رہیں گے